بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة كم هو عدد أيام الخلق؟ الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام الأرض هي سبعة أراضين والسماوات هي سبع سماوات سبحان الله شيء عجيب في القرآن أيها الأحبة إذا بحثنا عن حقيقة خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعني بحثنا عن عبارة خلق السماوات والأرض في ستة أيام وعبارة خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام سوف نكتشف أن هذه العبارة ذكرت في القرآن بالتمام والكمال سبع مرات بعدد السماوات السبع وعدد الاراضين السبع والله إن هذه الحقيقة أيها الأحبة لا تشهد على أنه كلام الله تبارك وتعالى